az így keletkező állomány neve legyen. Körlevél 44. És akkor ezt így lementem. És most nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, hogyha én ezeket a dokumentumokat megnyitom. Tehát bezárom és utána megnyitom. Tehát van egy odat forrásom, ami ugye így néz ki, megnézzük, Tíz rekordnak kell benne lenni egy táblázatban és még a VAR táblázat ezelő részével nem foglalkoztunk, de majd az is sorra kerül, így néz ki, és akkor ebből olvassa be az adatokat, a, a, az állomány. és ezt megnyitjuk, akkor megnyitjuk még ezt is. És nézzük csak meg, hogy milyen üzenet jelent itt meg nekünk. Azt mondja, ez dokumentum megnyitására elindul az alábbi SQL parancs. Select e Csillag from adatforrás, az kerülnek, a folytatja a műveletet, igen. Hmm. De jó, hogy az adatbázis kezelést már tanultuk, legalábbis azok, akik velem végig járták az adatbázis kezelést, és akkor ugye ez a kész körlevél, ebben szakasztörések vannak, ebben viszont csak egyetlen ez a törös dokumentum, ez viszont hozzáfordul dinamikus adatkapcsolattal az adat dokumentumhoz, tehát ebben élő, kapcsolatok vannak a levelezésnél, itt viszont nem, tehát itt ez a kapcsolat, ezt most be is bizonyítom, ugye itt a rekordokat tudjuk léptetni, míg a másikban a rekordokat nem tudjuk léptetni, mert ez egy kész dokumentum, ez nem a törzs dokumentum. Nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy melyik dokumentumnak mi a szerepe a körlelezésnél. Azt gondolom, hogy ennyi erről elég volt, következik, ha jól emlékszem, vagy a táblázat, vagy a szakasz formázásnál meg meglátjuk, hogy melyikkel folytatjuk.